Тернополянин Олег має ВІЛ-позитивний статус. Чоловік попросив не показувати його обличчя, каже, про те, що інфікований дізнався 8 років тому. «Це час мав стосунки і партнерку повідомив, що виявили ВІЛ і щоб я також пішов обстежився. Звернувся медичний заклад, центр СНІДу, здав аналізи Ну і підтвердились в мене дві полосочки». Чоловік розповів, як відреагували його близькі. «Чи це в мене так попадали і лікарі? І... Близьке оточення, це прийшло до дуже легко і спокійно. Хоча знаю, що в деяких і позитивних бували такі досить печальні ситуації, що і сім'я відверталася, і друзі не розуміли, і з роботи звільняли. З моменту, коли дізнався про свій статус, Олег раз на рік обстежується та що три місяці отримує ліки. Вони безкоштовні, розповідає чоловік. Особливо життя не змінилося, тільки зараз прийняв таблеточку раз в день. І живу спокійно і весело кров віл-інфікованих у центрі профілактики та лікування вілснідо досліджують з допомогою ось цього приладу. Це проточний цитометр. Він єдиний в області, каже лікар-калаборантка Юлія Качуряк. Є такі спеціальні клітини cd 4 які найбільше уражаються вірусом вілінфекції. інфекції Ми на цьому апараті маємо можливість порахувати кількість цих клітин. Якщо пацієнтова імунна система показує, що не справляється з інфекцією, то відповідно назначають або коригують його терапію. Перевіритись на ВІЛ у центр профілактики прийшла також тернополянка Ольга Жінка. Каже, дослідження робить раз на рік. «Все-таки і відвідую стоматолога, і роблю манікюр, а це ну, не масто відсадкової гарантії, що там все добре продезінфіковано, Ну все-таки є ризики». Після 15 хвилин очікування Ольга отримала результат, він негативний. «В разі позитивного тесту відправляється до лікаря-інфекціоніста на післятестову консультацію і подальших дій». Через пандемію коронавірусу в області зменшилась кількість обстежень на ВІЛ порівняно з минулим роком, каже лікарка-епідеміологиня Тамара Буртняк. За її словами, у цьому році захворювання виявили у 52 людей. Основний шлях передачі, каже жінка, статевий, він становить більше 80%. Зустрічаються випадки не тільки гетеросексуальних контактів, а й гомосексуальні контакти. Що характерно в цьому році, що збільшилась кількість, майже 50% випадків зареєстрованих, це виявлення вілінфекції СНІДу в термінальній стадії, в стадії СНІДу. Інколи, на превеликий жаль, ми навіть не можемо таким людям допомогти». Які симптоми можуть свідчити про наявність віл-інфекції, розповіла завідувачка відділення профілактики Софія Заяць? Кось це може бути збільшення банальної лімфатичних вузлів чи кандидос ротової порожнини, чи банальні якісь там висипки, діареї. Багато років у когось це 5, у когось 2, у когось 10, Вона взагалі не проявляється. Людина, яка особливо виявлена безсимтомна. Ми розпочинаємо лікування. Ця людина не відрізняється від інших людей нічим. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.